Матч металіста проти Легія. А тут все очевидно говорить якраз Легія. І тому, що вона добре виступає, і тому, що, врешті-решт, вона мала грати в Лізі чемпіонів, тільки невдалий збіг обставин, призвів до того, що команда туди не потрапила. Ну і найголовніше, що у них все нормально. А металіст. Ми бачимо, що відбувається з командою. Останній поєдинок особливо. Вони можуть тільки старанням щось брати. Грати. Ну, якщо матч з Ворскою це 0-0 і 0-0, в якому не було моментів. Йдуть люди. А хто не пішов, то й думає, куди піти. Вже Шав'єр поїхав. Кажуть, бідаки, зі здоров'ям погано. ну, Зрозуміло, поїхав. І... Підлікується, думаю, що вже і не повернеться. І всі інші теж чекають, коли прийде зима, коли просто може буде розбігтися, знайти собі де грати. З таким настроєм здобувати глобальний результат нереально, і навіть якийсь локальний результат дуже важко здобути металістам. Тому поляки тут фаворити в цьому поєдинку. Ну і повірити в перемогу металіста надзвичайно важко з таким настроєм. Ну, коли у тебе там один травмований, один другий травмований, а інші прозбігалися, то вже можна говорити про те, що не вистачає ким грати. Вітіско спортивне відео.